Det här är en vanlig kniv, det är et veldig kjekt redskap å ha på seg bestånd i. Den kan brukes til å skjære opp emballasje med, og den kan også brukes til å kveste blyanten. Veldig kjekt at den har en kant her, så du ikke skjær deg på kniven. Och når du ska begynne å bruke den, så legger du tommelen fra andre hander som du ikke har kniven i oppå här. Så får du god kontroll når du skjær.